وصلت إلى رافينيا يتقدم رافينيا الآن يبحث عن المرور لكن أيضاً كرة طالت عندك خط المرمى وتحولت إلى خارج أرضية المصدر المجموعة مجموعة مانشستر يونايتد ريال سوسيداد دوفسكي ورافينيا رافينيا عندها الكرة الآن يلعبها داخل منطقة الجزاء لكن أيضاً تأتيها وإبعاد في التوقيت المناسب تعود فورتموند أو بعد ذلك مع الباير كرة الطريقة يا روح لكن كره الى خارج ارضيه الملعب والمحاوله ليفاندوفسكي ليفاندوفسكي ليفاندوفسكي اوه سترافورد في هذا الملعب كره عن طريق مالاسيا ملعوبه وابعدت في التوقيت المناسب عادت مره اخرى الى برونو فرنانديز ثم راى جول دخل منطقه الجسور لكن الكره اصطدمت وتحولت الى خارج ارضيه الميدان وصلت الى تشيلسي ألونسو يلعبها أوه. الى خارج ارضيه الملعب تصل الى ركله مرمى